بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة عدد آيات سورة البقرة 286 آية ما هي الآية التي في الوسط نقسم 286 على اثنين الناتج 143 لو ذهبنا للآية 143 التي تقع في وسط سورة البقرة ماذا تقول يقول سبحانه وتعالى الآية رقم 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا. والله أيها الأحبة إن الإنسان لا يخشع أمام هذه العجيبة القرآنية فالحمد لله رب العالمين